عز أو تشوفين كوب بلا آمن بلا تظان أو بول يروني كيرن شا أو تشوفين كوب بلا آمن بلا تظان أو بول يروني كيرن شا قلت بخير هاتي نا أوجيك نا أوجيدا استي خواتي ضامن منا قلت بخير هاتي نا أوجيك نا أوجيدا السائدين واستيايييييييه قولو من افبودا ماكابين موهمايييييه قولو من ااخ انا بسائدي ايدي نهواستي يا يي ايه يي اي ايه قول فينا موهما اي آه اخ قول امن قول